الذين <تصفيق> يبدو من الذين خلوا من قبل مولان <تصفيق> <تصفيق> النابلسي <متلا> <تصفيق> <متلا> <متلا> من والله نعم no. ان شاء الله عليك يا سيدنا شاء الله عليك <تصفيق> الله Yes, بسم الله عليك يا سيدنا. تعليك يا مولان؟ لا عظمة عظمة يا مولان. نور ما شاء الله. لا ما شاء الله. تعليك يا مولان. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحلاوة دي يا مولان؟ رجع, رجع اه اه بسم الله. الله ما شاء الله. امسك الصلاة. وإيقان الصلاة. وايين اااه يا سكرتي قومي الله يوم الله اكبر هذا الحلو دي يا مولاي عليك يا ابو شريف بسم الله, وكذل الله, وكذل وكذل الله. وكذل ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بينا يزيد يخافون يوما يخافون يوما تتقى يشجع كده بالطريقه دي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عشان محمد اول مره سمعني يشجع بالطريقه دي والله يرزق من يشاء. ما شاء الله. تعالك يا سيدي. لا <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله. ما شاء الله. فين يا دكتور؟ فين يا من من الآن يا مولان. وإقام الصلاة. وإقام. يا سيد يوما لا ما شاء الله ربنا زيد الله يفتح عليك جميل جميل مولانا والله. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يبقى لفضيله الدكتور صلب الله الليل والنار ك محمد صلى الله عليه وسلم غير ضالين ولا مضلين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين سمعنا قشيعان قطل للمن والاسلام الى ايات الله البينات تلاها على سمعنا في خشوع وادب فضيله القارئ الشيخ السيد احمد شريف القارب اللي دعاوى تلفزيون الاسلامي والمقيم بمدينه طناع الهندسه الصوتيه والانوار الكهربائيه الساطعه الحق سيد عبد الحسين واولاده بطناع خدمات الفردوغان متميزه دائما احمد شعبان بطناع كبرى مخازن الفراشه الأستاذ محمود عمد الله بطناع